قوي براح كبي <تصفيق> يا امي ده انتي مركبيه شايله الهموم وحدك عدينا في خطا و ضياع على البريه مريت يا